Nafarroako Unibertsitate Publikoak zeharkako gaitasunen iru ibiluide diseinatu ditu, ikasketak osaditzazun, zure garapen pertsonalean sakondu dezazun eta lan munduan sartzen zarenean etekin handiagoa atera diezaiozun zure prestakuntzari. Horretarako zenbait ikastaro antolatu ditugu iru arlo hauetan, gaitasun profesionalak, digitalak eta garapen jasangarriaren ingurukoak. Zer dira zeharkako gaitasun profesionalak? Adimen emozionala garatzen eta garapen pertsonala hobetzen lagunduko dizuten gaitasunak, auleziak gainditzeko, lan aukerak handitzeko, trebetasun berriak ikasteko eta zure talentua indartzeko balioko dizutenak. Se ikastaroan tolatu ditugu, autokontrola, estresaren kudeaketa eta ikuspegi positiboa, konfiantza, empatia eta sertibitatea, berrikuntza eta sormena, lidergoa eta arazo eta gatazken konponbidea, ahozko komunikazioa, nola egin azalpen eta urkezpen eraginkorrak, eta lankidetza eta kooperazioa, taldelana eta malgutasuna. Zer dirazearkako gaitasun digitalak? Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu seguruan, irizpide kritikoarekin eta sormenaz baliatu zerabiltzen lagunduko dizuten gaitasunak, laneko elburuak lortzeko, lan aukerak handitzeko, ikasteko, entretenitzeko eta inklusio eta parte hartze sozialerako balioko dizutenak. Bostik kastaro antolatu ditugu, informazioaren bilaketa, evaluazioa eta kudeaketa, komunikazioa eta kolaborazioa, eduki digitala sortzea, segurtasuna eta arazoen konponbidea. Zer dira garapen jasangarriko zeharkako gaitasunak? Geroko belaunaldiak arriskoan jarri gabe gaurko gizartearen beharrei iran zuten lagunduko dizuten gaitasunak, ingurumena errespetatzeko eta jendearen ongizatea ziurtatzeko balioko dizutenak. Bederatzi ikastaro dira, desparekotasuna, pobrezia eta inklusio soziala, klima aldaketa, Osasunaren sustapena, genero ikuspegia eta berdintasuna, desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua, migrazioak, kulturaan iztasuna eta bizikidetza, gorputza, plazera eta sexualitatea, harremanak autoestimua eta autonomia, eta Nafarroatik garapen jasangarrirako helburuei ekarpena egiten. Hasi nahiko zenuke gauza positiboak egiten etorkizuna hobetzeko? Nafarroako unibertsitate publikoak lagunduko dizu. Bilatu informazioa unaba.es webgunean.